Θα πρέπει να πληρώσει το τίμημα. Γεια σου, είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing και δημιουργό του προγράμματο Ο Επαγγελματία του Μέλλοντος στο FuturePro.gr. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι χρειάζεται να πληρώσει το τίμημα. Όλα τα πράγματα στη ζωή έχονται με κάποιο τίμημα. Μπορείτε να πετύχετε και να αποκτήσετε ό,τι θέλετε, αν είστε διτεθειμένοι να πληρώσετε αυτό το τίμημα. Στον πραγματικό κόσμο, αυτό είναι ο μόνο τρόπο που μπορούμε να αποκτήσουμε τα πράγματα που θέλουμε. Δεν πρόκειται δηλαδή να συμβεί απλά μέσα από ευχέ ή επιθυμίε. Υπάρχει ένα τίμημα και θα πρέπει να πληρώσουμε αυτό το τίμημα. Άλλε φορέ αυτό το τίμημα είναι μεγαλύτερο, άλλε είναι μικρότερο. σω είναι το να σηκωθώ από τον καναπέ και να κάνω μια βόλτα γύρω από το τετράγωνο ή να κάνω γυμναστική. σω είναι το να βγω από τη βολή μου και να μάθω μερικέ νέε δεξιότητε για τη δουλειά μου. σω είναι το να διαβάσω ένα βιβλίο αντί να δω ακόμα ένα επεισόδιο τη αγαπημένη μου σειρά σω είναι το να πάω μια βόλτα με τα παιδιά μου μετά από μια κουραστική μέρα στη δουλειά αντί να πέσω για ύπνο ή να ράξω τον καναπέ. Όσο μεγαλύτερο ο στόχο και πιο σημαντικό, τόσο μεγαλύτερο το τίμημα. Και τα βήματα είναι τα εξή δύο. Πρώτον, αποφάσισε τι είναι αυτό που θέλει. Και δεύτερον, προσδιορίσε ποιο είναι το τίμημα που συνδέεται με αυτό που θέλει και δεσμεύσου να πληρώσει αυτό το τίμημα. Οπότε, ποιο είναι το τίμημα που χρειάζεται να πληρώσει για να πετύχει τον επόμενο στόχο. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου.